لا خلّي بلا جيّب بلمني يا ليه سباية زيها نه ما خسناش كل من كل شوية لا خلّي بلا جيّب يا سباية زياد ايه ما أقصد غينا من كلشي شوية. مين امدلك ولا مين امدك وخذ نمشي فحالك أنا نمشي حدك. ويا قلبي الهمك لك تجي جيد الضيق عن جمالك. فبني طلب سلك سلك سلك سلك طلب سلاك سلك سلاك شي شركي لي كمل س. قولي كمل زين زين زين حومك قولي كمل زين زين زين ماشي لا وماشي لفلوس ماشي ما عندي شي ذكريات تقولي كنوز ما كيفش كيفاش كنعبر المهم هو ميساجش كيدوز <تصفيق> ده بلاش بيكوز كاملين بيكم تسواو غير طوز عارفك ما مسانش شي برو بروقة زحماقشي هادي غير دروز نزر بها لي كنت عطل فيك تران كلشي كل شي بكانه ما نحملش نبقى فيك الوقت لي فرحنا نهيط لي بكانو ما الراحه شراحة هادي سمان ما زولتي شي هادي سمان ما زولتي شي مبالي هادي سمان لا خليتك يا أي ما أخص طغينا من كلش شوية لا خليتك بلا منيه قبل مني ليه ليه سبأ ما أخص طغينا من كلش شوية مين امدلك ولا مين امدك وخد تمشي فحالك أنا نمشي حدك ويا قلبي الهم لك وخد تجي ضدي عن جمالك ضبيني طلب سلك سلك سلك سلك وبيني طلت السلم سلّق سلّق سلّق شريك يقول كمل زيد زيد سي قولي كمل بك حرب لا هدنا مسا سينحس قد ما طحنا رنودنا بقينا بروح تقولناكو غيموتنا ماهيش نوال بالحق شوفنا ويقول نكايه تفوتنا را منسمحو لا في حقنا لا في خطنا كلارو عارفين لا في دبكوته وباقي شايين يشيلو لا في نو نوم تبقاشي موج انا ايما امتياقشي فرحه خودين انا قلبي مشا وجاب لما نقدر الصوره واضحه ومشيت نبيل الهضره قصحه آه انا اللي يارب يا تبحا آه مين امدلك ولا مين امدك وخاتمشي تمشي في انا نمشي حدك ويا قلبي الهم كلاب وخا تجي وبيني طلب سلك سلك سلك سلك أووبيني طلب سلك